Většinou se učím doma, a nejčastěji v posteli. Obvykle se učím doma v pokoji na posteli. Kde jsem se učila? Já jsem se učila doma u stolu, v pokojičku, jsem měla malý No. Eh, obvykle se učím doma asi tak 90% časů, určitě doma. učením doma. Uh, učím, se, učím se doma a někdy taky ve vlaku. A nejčastěji se učím doma. Kdekoliv doma, hlavně daleko od počítače. Uh, nejčastěji se učím doma, uh, u svého stolu, u počítače. Hodně věcí z počítače se učím. Netisknu si věci moc. Já doma. Já jsem se většinou taky pokoji. učil doma v pokoji. V posteli. Pak jsem se učila jednou pod mostem a v lese a na posedu. V přírodě.